عشقت عنيك يا صبية كتبت أنا كتبت الحرف كغنيه انا راح بلف في بلاد وانت تملي حواليا وانا المشتاق وبندهلك يا في كل شئ و لو عصرك مالوش ابوام عشت العمر لي كاسير انا بضع حياتي حياة عزا انا بضع ديك حياة عزا عشقت عنيك يا صبيا كتبت الحرفك وغنية انا رحل بالي في بلاد وأنت انت تملي حواليا و انا يا ساكنه في كل شي فيا مردنا واكح يا وردة ما في <تصفيق> البستان مع غيرك كنا ندمان يا صبيا كتبت الحرف كغنيا انا رحل بالف بلاد وانت تملي حواليا يا شكرا طايا على كراميل يا بمبناي يا انا قلب نحن من نظرة منك قلب نجن بعشق